Твої очі, дівочі, твої очі як ночі, де сховається сонце, та місяць шепоче. Ти сиділа на березі Під кручі, де сади чудові, де мучі. Твої очі, дівочі, твої очі як ночі, де сховається сонце, та місяць шепочі, Ти сиділа на березі кручі, де сади чудові, де А так бентежить життя мене сьогодні, чому не з тобою, чому я в полі з бронею? Ружниця на спині. І запах війни, а так хотілося Бути з тобою в теплій квартирі Милуватись на світанку твоєю красою І снідати в обіймах під полі Провести всю ніч у твоєму полоні Я загадаю бажання, щоб закінчилось горе Твої очі, дівочі, твої очі як ночі Де сховається сонце, де місяць шепочий Ти сиділа на березі під Дніпрові круч, кручі Де сади чудові, де ліса мучать. Твої очі, дівочі, твої очі як ночі Чепочу, де сиділа на березі Під Дніпров'ї кручі Де сади чудові, де ліса дрімучі Роки минають, трагічні події Лунають, тривога за тебе Душу мою розриває Буває, зупиняюся на місці Простягаю руки щоб відчути твої ніжні пальці І постріл чути І вибух десь біля мене Я згадую цю мить, Коли зустрілися ми вперше І коли земля наша Буде вся вільна Я повернуся до тебе Моя перлина Твої очі дівочі Твої очі як ночі Де сховається сонце Та місяць живочий Ти сиділа на березі Під Дніпрові і кручі Де сади чудові Де ліса дрімучі Твої очі дівочі Твої очі як ночі Де сховається сонце Місяці по Ти сиділа на березі під Ніпро. Сиділа на березі, дивилась на кручі, озернися вже поруч, подивись мої очі. Твої очі дівочі, твої очі як ночі, де сховається сонце, та місяць шепочий. Ти сиділа на березі, під дніпрові і кручі, де сади чудові, де лісадри мучі. На Пересі від Дніпрові і кручі Де сади чудові, де ліса тримучі